Jag eh, jobbar i årskurs 3 på Knupy skola och eh, jag har haft den här klassen sedan eh, de började förskoleklass. Så det här, jag kommer totalt ha haft dem i fyra år nu när de slutar till sommar ehm, Och vi har alltid jobbat digitalt, mer eller mindre. Men sen så, levde lite annorlunda från och i vecka 11 då eh, vi fick lite andra eh, regler kring hur eh, man ska agera som vårdnadshavare ifall barnet visar minsta lilla symptom så ska barnet vara hemma och sedan dess har jag haft eh, minst tre elever hemma och det har jag bara haft två dagar, annars det har jag legat på 12-15 elever borta hemma. Um, och vi fick ju, jag tänkte direkt från och med den dagen, så började jag att eh, jobba med eh, teamsmöten och ha eh, morgonsamling via teamsmöten, så de elever som var hemma kunde vara med på lektion eh, och de som var här var med. Det var liksom eh, körd eh, sedan den dagen, för det är då jag haft sedan den dagen som jag haft elever hemma. Och det har funkat jättebra. Första två veckorna så var alla elever i klassrummet också med i mötet. Eh, även fast vi satt tillsammans. Och det var för att de skulle träna på vilka knappar de skulle trycka på hur de skulle hantera mötesfunktionen i Teams. Och sen så kan vi ha allt ifrån ett teamsmöte per dag, och då är det oftast direkt på morgonen, eller så har vi ett teamsmöte efter varje rast, alltså vid varje lektionsuppstart. Och det tror jag är väldigt bra, för barnen behöver en struktur. För de här är bara nio och tio år gamla. De flesta är nio år, de är små så de behöver en skoldagsrutin. Jag ska, vissa dagar har jag gjort så att jag har ett möte på morgonen och ger en hel lista över vad de ska göra eh, under dagen. Men jag upplever att de tycker att det är jobbigare. Jag har... För att få en liksom, helhetsbild eh, så fick jag tips av en kollega att göra ett Excel-dokument för varje vecka där jag eh, skriver upp från min planering som jag gör söndagen innan veckan jag gör jag planeringen och då skriver jag upp exakt alla dagar vad jag vill att de ska göra och så skriver jag det i Excel-dokumentet och sen nästa söndag så checkar jag av, då går jag in på sidorna och kollar och markerar med färger om de är färdiga eller om de är på gång eller om de inte har lämnat in någonting eller lämnat in men absolut inte är godkänd för vissa uppgifter bedömer jag. Det är viktigt att ha som bedömningsunderlag för mig. Utmaningar nu sen det här drog igång vecka 11 skulle jag säga. När jag har börjat i som man säger, skarpt läge. Jag vet inte vad man ska säga, men när jag kör onlineundervisning fjärr och på platsundervisning parallellt. Det är ju det jag gör. Um, så utmaningarna för mig i det uh, har varit roliga utmaningar. Det känns som att det, det, uh, barnen har blivit jätteduktiga på att lösa problem. Jag har blivit duktig på att lösa problem. Det, det strular med att komma in på sidor och inloggningar och barn och vårdnadshavare hemma blir lite vansinniga. Jag blir så här, vad händer nu? Men då är det så skönt för då, även fast de är så små så kan jag ringa upp dem på, på Teams och de, de kan dela skärm med mig och jag kan vägleda dem och säga okej, okay, ja, där ser jag att du stavar, skriver fel, oj oj oj, och så löser vi problemet tillsammans. Det är en utmaning som, som verkligen får oss att växa som individer allihop i klassrummet. Efter tre och ett halvt år av att vara spontan och flexibel och ta dagen som den kommer lite mer så har jag behövt ändra mitt, min undervisning, min planering eh, och mitt, ja, allting till att vara mer stramt, fyrkantig, planerad och strukturerad. Och det är eh, majoriteten av eleverna må väldigt bra av det. Ja, jag tror att när allt det här är över och har lugnat sig så tror jag att jag kommer ha, ha lärt mig väldigt mycket av den här episoden. Mycket med tanke på hur den här strukturen och rutinen även underlättar för mig. Men sen att ha hela veckan liksom till att bara gå bang in och, och bara kunna undervisa. Och de, den fria tiden som jag har på skolan, direkt kunna gå in och checka av elevernas arbeten, eh, bedöma och, och så. Det, det är faktiskt ganska häftigt och bra. Och det är, det är bra för mig, så hittar man en sån rutin som funkar och har provat på det ett tag så då ska man ju bara ta ut och köra. Så det tror jag att jag kommer att ha med mig, absolut.